Is my own Вправи з дихання – це один з елементів курсу «Жива я», який проводить у шелтері Полтава психологиня Ольга Гладченко. Курс заснований на опануванні елементів йоги, за допомогою яких учасниці шукають гармонію в собі та із навколишнім світом. Перш за все, це психологія, це психологічне розвантаження, це можливість жінкам, які приїхали із окупованих нині територій, зараз знайшли прихисток у Полтаві, це можливість заземлитися, можливість повернути собі себе, можливість відчути атмосферу єднання між собою, тобто в цьому колі джиночої енергії, яке ми творимо, за допомогою, в тому числі, інструментів йоги, ми якраз даємо можливість розвантажити психіку за допомогою задіювання симпатичної і парасимпатичної нервової системи. Тобто, фактично, всі інструменти, які я використовую на своїх заняттях, вони більше про психологію, про кризову психологію, про розвантаження. Йога допомагає розвантажити тіло, а спілкування у дружньому колі лікує душу. Курс «Жива Я» з'явився в результаті тривалої роботи Пані Ольги з переселенцями. Як ви себе почуваєте? Тій хтось бажання, які І Із людьми, які переїхали з окупованих територій, зараз у нас в Полтаві, я працюю вже з квітня місяця. І почала я з дитячих груп. Ми була групова кризова психологія, коли ми. Працювали з дітками, коли ми вигадували за допомогою якихось когнітивних вправ, арт-терапії, коли ми вигадували для них можливість ну, тобто, позбутися своїх якихось психологічних травм. Я не буду говорити, що позбутися, але хоча б повернутися в нормальний і стабільний стан, стабілізувати цих діток. На основі цього в мене виникла ідея створити 40-денний курс, який називався «Жива я» для жінок, і якраз за основу ми взяли йогічну систему чакрально-енергетичних центрів і додали туди психологію. Тобто в мене вийшов такий мікс, я його апробувала, він був 40-денний, не було перерв, скажімо так, ми пропрацювали це все, він дав свій результат. Мене запросили сюди в шелтер зробити таку демо-версію, тому що фактично кожна група працює всього шість занять. Для багатьох жінок, які приїхали до Полтави з регіонів, де ведуться бойові дії, Такі заняття стали віддушеною. Окрім йоги, відвідують також і інші активності, що пропонують у шелтері. Про цей центр я дізналася з якогось сайту, з телеграм-каналу. Дуже рада, що я сюди попала. Сюди я ходжу на йогу, на англійську. Це мене дуже влаштовує. Я у Полтаві тут стала навчатися розмовляти з нашою Савовіною, бо раніше я зовсім не вміла, я не вивчала в школі українську мову, тому в Полтаві мені дуже легко. На курсах я ходжу на англійські курси, і там у всі курси англійсь... українською і тому я якось автоматично навчаюся і українською, і англійською. Шелтер Полтава працює з жовтня минулого року. Проєкт націлений на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ми більше називаємо це новими мешканцями міста, тому що у нас дуже багато таких людей, навіть не зважаючи на те, що хтось від'їжджає. Все одно зараз офіційно лише 60 тисяч переселенців у Полтаві. І, власне, тому... Шелтер Полтава – це такий простір взаємодії і розвитку, ми називаємо, де ми надаємо різні навчальні, освітні, інтеграційні заходи для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам тут знайти і, таку, і моральний спокій, і знайти можливості для власного розвитку. Подібні шелтери діють у семи регіонах України. Активності у кожному різні. Їх добирають з огляду на потреби відвідувачів. Зокрема, у Полтаві популярним є напрямок здобуття професійних навичок та активності для дітей. Усі заняття безкоштовні. Ми намагаємося так спланувати графіки, щоб це було або в другій половині дня, коли батьки можуть після роботи привести дітей і самі долучитися до заходів, або в тому числі у вихідні дні. У нас по вихідним дням чи Частіше за все, це майстерні по обробці дерева, такі сімейні, дуже класна активність, тому що приходять родини, батьки з дітьми і майструють різні вироби своїми руками, вчаться працювати з інструментом, це ну, така дуже сімейна тепла атмосфера, в тому числі розвиток певних здібностей у малечі. У шелтері можна відвідувати як групові тренінги та майстер-класи, так і звернутися за допомогою індивідуально, зокрема за психологічною консультацією. Незрозуміло, яким чином психіка людина може зреагувати в той чи інший момент на торкання до якоїсь болівої точки. Тому ми намагаємося дуже бережно, дуже щадяще, з турботою про людину пропрацьовувати її ті глибокі речі, які завдала їй ця війна. Тобто я працюю з травмою, але це більше з індивіду... індиві... індивідуальні консультації. У груповому форматі ми працюємо більше все-таки з енергією, зі стабілізації. Кризова психологія якраз покликана стабілізувати людину, тобто повернути її у момент тут і зараз, заземлити, відновити причинно-наслідкові зв'язки, які були розірвані якраз під час травмування. Ну, тобто це одні з найважливіших таких ознак, за якими ми визначаємо травму.